מאיפה באים הגנים שלנו? מההורים, כמובן. והם ירשו אותה מהוריהם ומהורי הוריהם וכו. טוב, אז אתם מבינים את התהליך. לכולנו יש שני סטים של 23 זוגות חרומזומים. סט אחד מכל הורי. מכל חרומזום, כמעט, שאנחנו יורשים מאימא, אנחנו יורשים את אותו החרומזום מאבא. חרומוזום הזה הוא וריאציה אחרת של אוטומגנים יחד הם יוצרים מיזוג חרומוזומים הומולוגיים. היוצאים היחידים מהכלל הזה הם חרומוזומים X ו-Y. הם חרומוזומים ייחודיים. לאישה יש שני חרומוזומים X, בעוד שלגבר יש חרומוזומים X1 ו-Y1. חרומוזום X1 תמיד מקבלים מאימא. אבל מאבה מקבלים עוד חרומוזום x עוד חרומוזום ה-Y. זה קובע את מין רוב התאים של גופנו מחילים שני סטים של חרומוזומים. אבל ביציות ותאי זרע הם בעלי סט אחד של 23 חרומוזומים בלבד. כאשר הגוף מייצר ביציות או תאי זרע, התא מתחלק וזוגות החרומוזומים נפרדים. לכל תא נודד באופן הקראי לגמרי אחד מכל זוג החרומוזומים. לכן בזמן ההפרייה העובר יורש חצי מהגנים של האמא וחצי מהגנים של האבא. אבל בהיריון נוסף העובר הבא לא בהכרח יירש את אותו סט הגנים שקיבל העובר הקודם. יוצאים מהכלל הזה הם תומים זהים. כדי ליצור ביצית או זרע, החרומוזומים מוכפלים. הנה כך, כאשר החרומוזומים מוכפלים, לפעמים הם מצטלבים. בנקודה אקראית, כל שיהיה מחליפים DNA ביניהם. התהליך הזה נקרא ריקומבינציה גנטית. היות וחלקיקי חרומוזומים מוכלפים בזמן הריקומבינציה הזאת, החרומוזומים שיועברו לצאצאים לא יהיו זהים לאלו של ההורים. דבר זה מקשה על שימוש בחרומוזומים לשן קביעת קרבה גנטית משפחתית לאורח הדורות. מעידך רוב החרומוזומים Y עוברים מהאב אל הבן בשלמות. באופן דומה, ה-DNA של האדם מועבר לצאצאים רק מהאימא. לכן, כשרוצים לברר את הגניאולוגיה, התורשה מהדורות הקודמים, קל יותר לבדוק את הגניאולוגיה מצד משפחת האב בעזרת החרומוזום Y, ומצד משפחת האימא בעזרת ה-DNA של המיתוחונדריה. בזמן ההפריה, כאשר הביצית והזרע מתאחדים, הם יוצרים תא אחד בעל שני סטים שלמים של 23 חרומוזומים, סט אחד מאימא וסט אחד מאבא. התא האחד הזה מתחלק ויוצר תאים, שהם בתורה מתחלקים שוב ושוב עד שנוצר תינוק.